De veritat. I què més? I què més? Sí? I què més? Encara? Vinga. I què més? Sí. I el món? Bon? Tot això farem. Tot això. Sí. Tot això farem. A menjar. Tothom. Bueno. Eh. Vinga, pues. Porti'gues a Déu. Digues a Déu. Vinga. Digues a Déu. Eh. <ríe> digues a Déu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu.